ما بدوش اخوك شايف قدامه ما مخشوش لعنة وحوش فهم واقع لي منقوش دم مسموم واعي والوعي بيدوم ما الا نجوم في زمانه هي بتحوم صيد اللحوم احيانا بتكون محشوم خدم لزوم ما أنا البكم بين ملزوم احساس معدوم مصحصح قاعد لا في الزوم وش ملعوم باين ما محتاج تشوف الزوم حالة غضب الاعصاب مشتده الكاش في السكة النيقة باقي ما حسب وعدة خطط متبوكة مع النقز مزبوطة ما بسهولة بنقوطة اول ما عشان الموضة نهلم يدبني ما محتاج لأي طوب وضع مغلوب بالماشي وحتى بالمقلوب قوة اسلوب جنون الدي اشي المكتوب إنتاج حقيقي فن موسيقي <تصفح> <تصفح> ما شغفي ماما ولا حي ما لهم يا يا كلوكني يا هنا مالهم شيء ما ماما ولا حي ولا ما هم شيء يا تصير شيء بيني وبينك حنا اعمده صلبه القواعد نوصل عطارد بسبب ضوضه ونخلف قواعد ما نهتم لامرك حتى لو كنت ابن الشيطان نفرض سيطرتنا عليك دايم باسم الرحمن قبر جماعي يجمع جثث مجموعه اوغاد افض وانفض اثار الجريمه كما المعتاد طاوله تشريح فيها كم واحد وضيع سؤال للتجريح مين اللي فيكم وسيع وسع في الفكر والمعرفه قصدي اكيد وراح بالك بعيد القم اصبع هالايد إن ما سلم وإن ما يسلم جرعه وتخدير وألم جرحه باقي ما ما في أحد يمشي معنا قلبه مو نظيف كل اللي حول ما يحتاج تعريف ولا تغلي تقويك مو من خويك من داب تعطيك حصانه وتقوي عندك الاستيعاب إن ما <أماؤؤوس> لهم شيء شغفي ما ولا حي ما شيء اتعامل مع الليركس أيه كانه معادلاته ساينز أيه لدرجه عقلك الصغير ما بيستوعب من الراين راينز الاستديو معمل والمعمل محتاج تركيز انا عنصر فحل والبيت محتاج لتحفيز زعلت كل اخطاء الساحه تقدر تناديني دين الدكتور صرت مطبوعه على الغلاف وتوقيعي فاخر شابتر قالوا خلك ذيب صنعت الفخ بين اسطوري ومسكت تذيب قالوا اسطوري عباره عن تنمر وانا اسطوري تعذيب شايل مشرط تشرح جثث ثاني خبير تعذيب كلكم نسخ الفساد ورجنا الريل يروح جيل ويجي جيل فسد جد كل جيل ابقى الخال هصله ماخذ نسبه من كل ديل اللي وزني فافسين ما يهمني باكي وفيل اعترافك ما يهمني و اي كلمه قلتها بقفل عالطلب وحط اللوجو والموضوع انتهى هنا يعني ما لهم شيء شغفي ما ولا حي دولي ما هم شيء يا تصير شيء